Привіт, котики. Тренування на все тіло без обладнання, без повторів. Я твій тренер Лагартіша. і ми починаємо з розминки. Ноги на ширині плеч, і ми переносимо вагу тіла з одної ноги на іншу і додаємо оберти руками по великому колу спереду. І назад. Лікті і іншу сторону. Кисті. Розминаємо добре кисті, ми сьогодні багато будемо на них спиратися. І оберти корпусом, коліна не згинаємо, опускаємося як можна нижче, три, чотири, п'ять, і в іншу сторону, один, два, три, чотири, п'ять, коліна, один, два. 3, 4, 5 і в іншу сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Трохи розігрілися. І переходимо безпосередньо до тренування. І ми починаємо з присідань. Ноги на ширині пліч, стопи трошки розвернуті в сторони. І ми опускаємося до паралелі стегом з підлогою. І встаємо назад. Таких ми виконуємо 20 повторів. Готово? Працюємо. Один. Слідкуй за тим, щоб коліна. Два. Не валились. Ось так, всередині. Три. І не перепрогинай поперед. Чотири. Стегна мають бути в нейтральному положенні. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Закінчили. Пускаємося вниз. У нас буде альпініст. Встаємо в планку. Живіт підтягнути. І коліна приводимо до протилежного локтя. Зверни увагу, щоб твої стегна не крутилися. ось так. такого руху стегна не має бути. Корпус має бути паралельно підлозі. Готова. 20 повторів. Два кроки – це один повтор. Погнали. Один. Два. Не біжимо. Не спішимо. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. Піднімаємося нагору знову. Справа на ноги. І в нас буде... Випади. Крок назад. І ми опускаємося вниз, вверх. Слідкуй за тим, щоб коліно було чітко над стопою і не рухалося так сильно вперед. Слідкуй за тим, щоб коліно не валилося ось так всередину. Готова. 15 на кожну ногу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять. Змінили ногу і продовжуємо. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, закінчили, спускаємося вниз, у нас будуть віджимання широкою постановкою рук, це важливо. Тому що потім ще будуть звуцькові. Руки широко, десь на рівні грудей. І з цього положення ми опускаємося вниз до торкання грудній підлоги. І піднімаємося назад 10 повторів. Готова? Працюємо. Один, два, три. Якщо ти не можеш віджиматись, Чотири. Ти лягаєш на підлогу. П'ять. І піднімаєш себе наверх. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десь. Закінчили. І знову вправимо ноги. Тепер у нас знову будуть випади. Але тепер у нас випади з балансом. Все те саме. Ми робимо крок назад. Випад. І після цього ми стаємо і виносимо ногу вперед, балансуючи на опорній нозі. Вихідна позиція. І знову випад. Баланс. По десять на кожну ногу. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Якщо можеш, Чотири. Ти можеш іти одразу в випад. П'ять. Шість. Якщо ні, вихідне положення і потім випад. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Змінили ногу. І працюємо. Один.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 Десять закінчили, ми спускаємось на підлогу, і у нас віджимання з вузькою постановкою рук. Same, same, different. На коліна, руки на ширині пліч, лікті йдуть чітко назад, і ми опускаємося вниз і назад. Ці віджимання важчі, якщо ти не можеш це робити, ти повільно опускаєш себе на підлогу, лягаєш. Спираєшся руками і повільно піднімаєшся вгору. Десять разів. Готові? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Закінчили. І якщо ти не можеш зробити 10, не можеш працювати в моєму темпі, можеш працювати повільніше. Якщо ти зробила 6, окей. 6 це теж добре. Головне, щоб ти робила на свій максимум. Скільки можеш. І у нас нахили на одній нозі. Все просто. Піднімаємо одну ногу і нахиляємося вниз. І назад. Коліно згинається, наскільки йому треба. Не намагайся зробити це на прямій нозі. Ти зможеш, але тоді більше працює біцепс-стегна. Коли згинається коліно, працює сідниця також. Тому опускаємося і піднімаємось назад по 12 на кожну ногу повільних. Тут якраз треба робити повільно. Готова? Працюй. Один. Два. Чим нижче ти опускаєшся, тим важче тримати баланс. Три. Бо соніш, це буде легше зробити. Чотири. Ніж в кросівках. Тому що в кросівках м'яка дощова п'ять. І вона трошки дестабілізує вступу. Шість. Я взагалі рекомендую з дому. Сім. Якщо ти тренуєшся вдома, тренуватися по соняшу. Вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Закінчили? Міняємо ногу і працюємо. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11 12. Закінчили. Дуже крута стабілізаційна вправа. І ми опускаємося на підлогу. І у нас справа, я не знаю, як її назвати, це типа комбінація з кількох вправ. Дуже крута, я її ненавиджу. Плачі горять. Ми стаємо в планку. І з цієї, з цієї позиції ми рухаємося назад вперед, на коліна і віджимаємось. Якщо ти не можеш віджиматись, ти просто стоїш в планці той час, поки я віджимаюсь. Але я рекомендую віджиматись. Назад в планку, назад, вперед і віджимаємось. Готові? Вісім разів нам треба це зробити. Погнали. На коліна, віджались. Один. В планку, назад, вперед, на коліна, Два. Три. Четыре. Пять. В планку, назад, вперед. Шесть. 8. Закінчено. Не знаю, чи відчуваєш ти плечі і руки. Я відчуваю, а ми знову маємо вправо на ноги і у нас присідання широкою постановкою ніг. Ноги широко, стопи розвернуті на 45° градусів, і ми Опускаємося вниз. І піднімаємося назад. За тим, щоб коліна не валились всередину. І не відтоперій сідний цвіст. Ось один навантажник на поперек. 20 разів. Готова? Працюємо. Один. Два. Видих на засилля. Три. Топи на рух вгору. Чотири. П'ять. Шість.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 І опускаємося вниз. Ти вже зрозуміла система, так, да, верх верхність, верх Все просто. Просто і ефективно. Все ефективне і просте. Ми лягаємо на живіт. Руки перед собою. І ми будемо зводити лікті до боків, зводячи лопатки. І в цей же час ми піднімаємо плечі вверх. І назад. І знову лікті до боків, плечі вверх. Якщо в тебе є грижі у попереку, ти не піднімаєш плечі вверх. Ти просто лежачи на підлозі, зводиш лікті і назад. Якщо з твоїм попереком все окей, ти піднімаєш плечі вверх. Готово? Це важливий момент. що сказати. Працюємо 12 разів. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, дванадцать, закінчили. І піднімаємось на І у нас буде присідання і з випадом. Я нанаваджу це вправу. Ми присідаємо і робимо випад назад. Присідаємо, випад назад. Все те саме, слідкуй за тим, щоб коліно залишалося над стопою. І коліна не валились всередину. Ми робимо таких 20. Готово? Працюємо. Один. Два. Присідай. Три. Максимально низько, наскільки ти можеш. Чотири. Не кради від себе діапазон руху. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, максимально низ, дванадцять, як твій стекло ти вже відчуваєш, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, не шкодуємо себе. 18, Працюємо в повному в діапазоні. 18. 19. 20. Фух. Не знаю, як у тебе, у мене стегна горять, і ми опускаємося. Вправа називається Ведмежа. Ми встаємо на четвірінько. Як буде четвірьки українською? Я щось неправильно говорю. І з цієї позиції ми піднімаємо коліна в повітря. Не дуже сильно. Не піднімаємося так. Зовсім трошки. Просто щоб вони не були на підлозі, але спина рівна, корпус живіт підтягнутий. Уявляємо, що у нас на спині бокал з вином, з червоним а ми на білому килимі. Ось така позиція. Із цієї позиції ми будемо піднімати руки, торкатись плеча. Важливо, щоб нас не хитало із сторони в сторону. Тримаємо корпус паралельно під лодзі. Готові? 20 разів. Працюємо. Підняли коліна і працюємо. Один, два, три, Чотири. п'ять, шість, живіт треба й підтягнути, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчено. Здавалося б, що просто, але ні. Ми залишаємось на підлозі. І у нас буде сідничний місток. Лягаємо на спину. Ноги на ширині пліч. Під стоп. Під поперек притиснутий до підлоги. Руки вгору. І з цього положення ми піднімаємо сторін нагору і опускаємося. Вниз важливий момент поперек лягає першим. Ось так, бачите, у мене вже поперек на підлозі, а стегна ще ні. І лягаємо повністю поперек, притискаємося до підлоги. І так ми робимо 20 разів. Готові? Працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, один, два, 3, 4, 5, 6, 7, Вісім. Дев'ять. Десь. Закінчили. Ми залишаємося в цій самій позиції. Поперек притиснути до підлоги. Піднімаємо коліна вгору і ми будемо опускати ноги по черзі. Дуже важливо, щоб поперек був притиснутий до тепло. Готова? Працюємо. Один. Не опускай ногу дуже низько. Десь на сорок п'ять градусів два, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14 15 16 17 18 19 20 Залишаємося в тій самій позиції. Руки за голову, і ми будемо робити скорочування. Готова? Працюємо. 1 2 3. Поперек притиснути до підлоги. 4 5 6, 7, видих на зусилля, 8, видих, видих, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, закінчили, і у нас ще одна вправа на прес, Russian twist, ми сідаємо,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 7, 8, 9, 10. Закінчили. І у нас готова планка. Ми лягаємо в планку. Можна з коліна, може повноцінно, як тобі більше подобається. Стаємо в планку і з цієї позиції будемо піднімати ногу вгору 15 разів. Готова? Працюємо. 1, 2, 3. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Закінчили. Міняємо сторони. І продовжуємо. Один два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Один, два, три, чотири, п'ять. Фух, закінчили. На сьогодні все. Сподіваюсь, тобі сподобалось тренування. Підтримай мій канал. Став лайк, пиши коментарі, ділися з друзями, підписуйся, якщо ти ще не підписана, якщо тобі було легко. Ти можеш повторити це тренування іще один раз, або додати кардіо-тренування на десерт. З тобою була Лагартіша, бувай!